وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فمع الموضوع الذي بدأناه وهو كيف نحصل رحمة الله عز وجل كيف نحصل رحمة الله عز وجل والله سبحانه وتعالى ما ترك شيئاً فيه خير للناس الا وقد بينه وما ترك شرا الا وحذر الله عز وجل الناس منه وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخير وبين الشر بين الخير لنتبعه حتى يرحمنا الله عز وجل وحتى نفوز في الدنيا وفي الاخره وحذرنا من الشر حتى لا نغبن لا في دنيا ولا في آخر فالذي يتبع الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم فهذا يكون على خير عظيم متبع مطيع لله سبحانه عز وجل مطيع للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من اسباب حصول الرحمه إذا كنت تبحث عن رحمة الله عز وجل التي قال فيها ربنا عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فذكرنا في الحصة الفائتة سببا وهو تحقيق الإيمان وتحقيق التوحيد اليوم سبب ثاني وهو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله سبحانه عز وجل: "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم تُرحمون". ثلاث أمور. "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم تُرحمون". الأمر الأول إقام الصلاة فإذا كنت مصلياً لله عز وجل محافظاً على صلواتك تؤديها في وقتها تؤديها بأركانها وشروطها وسننها وجوهرها وهو الخشوع فأنت فعلت سبباً من أسباب حصول الرحمة ولهذا الإنسان دائماً يراجع صلاته ديما يسال نفسه هل انا من المصلين؟ هل انا فعلا اريد ان يرحمني الله عز وجل في الدنيا والاخره؟ هل انا اسعى الى رحمه الله عز وجل؟ اذا شوف علاقتي بالصلاه شوف كي انا مع الصلاه فلو كنت تصلي فانت الحمد لله على خير لكن هذه الصلاه مطلوب منك ان تؤديها ان تؤديها في وقتها كقوله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فتصلي كل صلاة في وقتها لا يمنعنك أي أمر دنيوي عن المحافظة على الصلوات، كيفما كان هذا الأمر لا بارك الله عز وجل في عمل دنيوي حال بينك وبين الصلاة الله عز وجل لا يبارك في عمل يمنعك من الصلاة اعمالك كلها تجارتك حرفتك وظيفتك يبارك الله عز وجل فيها اذا لم تشغلك عن طاعه الله عز وجل ولم تشغلك عن الصلاه فكل عمل دنيوي لا يجعلك تفرط في صلاتك فانت والله سيرزقك الله عز وجل البركه في عملك وفي كسبك ولكن اي عمل يحول بينك وبين الصلاه والمحافظه عليها هذا لا يبارك الله عز وجل فيه لان هذا الامر اللي بغى يشغلك عن الصلاه فشكون اللي غيقضيه والله سبحانه وتعالى الله عز وجل الامر كله بيده سبحانه وعز وجل اذا كتفرغ واحد ربع ساعه وتذهب الى المسجد وتصلي فكانما تفوض امرك الى الله عز وجل هذاك الامر اللي انت مخليه مشوش عليه فكله بيد الله عز وجل. لهذا وانت تدخل الصلاه تقرا لا لابد من قراءه الفاتحه هي ركن اما ان تقراها واما ان تسمع عندما يقرا الامام مجهرا. فتقول اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. وانت محتاج في كل لحظه تحياها محتاج الى الصراط المستقيم. راهي من اهداك الله عز وجل الصراط المستقيم. ليهديك فانت تتسأل الله عز وجل ان يهديك يعني كتخلي واحد العمل كتخلي واحد التجاره كتخلي واحد لله لتستجيب لنداء الله عز وجل هل تظن ان الذي امرك بالصلاه وامرك بالصلاه في الجماعة هل تظن ان يضيعك لا والله لا والله ولهذا امراه ابراهيم عليه السلام هاجر لما ذهب ذهب إبراهيم بإسماعيل عليهم السلام يعني داها وخلاها في صحراء في مكة صحراء قاحلة الرمال والجبال وكان هو في أرض الشام حيث الخضرة وحيث الماء ولكن دا إسماعيل ومع أمه فإبراهيم عليه السلام خلاهم فأراد أن ينصرف. فالزوجه تقول يا إبراهيم لما تتركونا؟ يا إبراهيم لما تتركونا؟ لأن هي عارفه لدى شي حاجه فهي بأمر من الله سبحانه وتعالى، لأنه نبي. ففهمت بأن هذا الأمر هو أمر من الله عز وجل. فقالت: يا إبراهيم آ أمرك بهذا؟ واش الله سبحانه وتعالى أمرك بهذا؟ قالت إذا اذهب فلن يضيعنا فلن يضيعنا إذا ما دام الأمر وأمر الله عز وجل ما يمكنش تضيع ولهذا فعلا ستحفر وعين زمزم باقي ليومنا هذا وإلى أن يشاء الله عز وجل فجاء الرزق وجاء الرزق الوفير لأن العين ولاد ديالهم وغادي يكريوها ويكريوها بأجر فعاشوا، عاشوا عيشةً حميدة فأي أمر كيتعرض لك كيتعرض لك شيء أمر دنيوي ولا شي أمر ديال الله سبحانه وتعالى لا تتردد، استجب لله استجب لله عز وجل ففيه الخير العظيم كما قال الله عز وجل وَلَوْ أَنَّهُمْ فعلوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ كون غير الناس يديروا هذا الشيء اللي يقول لهم الله سبحانه وتعالى ولو انهم فعلوا ما يُعَظُونَ به. يعني تدبر الآيام مزيان، سبحان الله غادي يجوا ربعة ربعة الخيرات غتجي. انت تفعل ما امرك الله. الحمد لله اليوم صليت، علاش؟ هذا امر أمر امرني الله عز وجل. هنيئا لك. اليوم حضرت مجلس ذكر، هنيئا لك، الله سبحانه وتعالى امر بها. قرات شيئا من القران، الحمد لله ده الله امر بها. عندك والدين وبريت بهم وانفقت عليهم، هذا امر. وعظك الله عز وجل به وَقِسْ على ذلك جميع الطاعات ولو انهم فعلوا ما يُعَظُونَ به لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم هذه الاولى هذيك خيرا جات نكره يعني خيرا لهم في دنياهم وفي اخرتهم خيرا لهم في كل شيء اللي تفكر فيها يجعل الله عز وجل فيها خير لكان خيرا لهم واشد تثبيتا شحال واحد تيقول واه الطريق زوينه الطريق الخير والطريقة ديال طاعه الله عز وجل والطريق ديال ما أن تفعل ما يحب الله طريق زوينه لكن كيف اثبت كيفاش نثبت يتبع اوامر الله عز وجل واش بنواهيه فهي اشد تثبيتا يثبتك الله عز وجل لان الثبات عزيز ثبات عزيز ثبات تتحكم في واحد أحد وربي سبحانه وتعالى لما ثبتك الله عز وجل يمكنش تثبت وخد تكون من أعلى من ومن أغنى الناس لما تبتك الله عز وجل ما يمكنش ولهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مخلب القلوب ثبت قلبي على دينك النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه تدعي بزاف هذه المسألة يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِيَ عَلَى دِينِكَ لهذا ما يخاص يصيبك الغرور أو العجب وتقول أنا تقد أو أنا أخاف الله وأعلم بمن اتقى فلا تزكو أنفسكم وأعلم بمن اتقى ثبات عزيز ثبات لك يتحكم في وربي سبحانه وتعالى أنت إسعق دير الأسباب ديال الأسباب لكي يثبتك الله عز وجل ومن الأسباب وَلَوْ انهم فَعَلُوا مَا يُعَاضُونَ بِهِ لكان خير لهم الاولى واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما هذه الثالثه تخيل فاش ربي يقول لك دير هذه ونعطيك اجر عظيم الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب الله سبحانه وتعالى لا تسال عن عطائه ولا تسال عن كرمه فهو كريم سبحانه عز وجل وواسع العطايا سبحانه وعز وجل وشكور شناهي شكور شناهي من اسماء الله عز وجل شكور ان يعطي على الشيء القليل يعطي الشيء الكثير ربي ما يعطيكش حاجه بحاجه ربي كيعطيك ضعف حتى الحسنه لا درتي سيئه كتقيد لك سيئه ما تزادش عليك سيئه بمثلها لكن لا درتي الحسنه كيعطيك عليها عشره الى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة الله لجيتي عنده درتي واحد الخير بغيتي يرضع لك وكيعطيك أضعاف المضاعف هذا ربي سبحانه وتعالى هذا ربي عز وجل وإذا لأتيناهم من لدنا أجراً عظيما. هذه أجراً هي ناكرة أجراً عظيماً في كل شيء في الدنيا وفي الآخرة ولهذا يا أخي راكي شيء أجور حاطيها لك ربي سبحانه وتعالى كاين شي نعم عطاك الله عز وجل بزاف الناس ما كيحسوش بها الا من اكرمه الله عز وجل بالعلم كنعمه الاسلام راه عاطيك واحد النعمه غيرك كثير محروم منها عاطيك نعمه الاسلام تزتي في بلاد الاسلام والديك مسلمين جدودك مسلمين جيرانك مسلمين تسمع كلمه لا اله الا الله تسمع النداء الصلاه في كل وقت تسمع كلمه التوحيد لا اله الا الله هذه نعمه هذه نعمه عظيمه والله هذيك الله عز وجل النعمه ديال الصلاه عرفتي شنو ربي سبحانه وتعالى ميسرك تصلي وصلت, وصلت في وقتها انت على رزق عظيم اذا كاين شي ارزاق ربي سبحانه وتعالى عاطيها لك اجرا عظيما تحضر مجلس ذكر هذا رزق سقاه الله لك هذا لا رزق ساقه الله لك، ليس بجهدك ولا بجدك ولا بكدك وإنما رزق ساقه الله إليك في المطيع الله سبحانه وتعالى يقول لك راه ماشي بجهدي وماشي بجدي وإنما أكرمني الله وساق الله عز وجل إلي هذا الرزق إِيَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُوْتِيكُمْ خَيْرًا الله في قلوبكم خيرا يوتيكم خيرا راه رب سبحانه وتعالى يعلم في القلب للعباد في خير كي رزقك الخير. علاش تقول أنا واه سبحان الله العظيم توت. كنت كندير هذه المعاصي وتوت منها. كيف؟ لأن ربي سبحانه وتعالى عالم في قلبك خير. عالم في قلبك خير. فبدا ربي سبحانه وتعالى يسوق إليك الخيرات. ما كنتيش تصلي وتتصلي تصلي ساق الله إليك الخير. كنت ما مجالس ذكر، صرت تحضر مجالس ذكر. رزق ساقه الله إليك. وربي سبحانه وتعالى تيسوق لك رزق ثم رزق ثم رزق ثم رزق كتصل الدرجه تعجز عن الشكر [وَآتَاكُم مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ] أي عظيمة والله ما كاينش شي حاجة ما طلبتيهاش وما عطاهاش لك الله سبحانه وتعالى وفيه فضل الدعاء راك انت بعد مرات كتحرم من شي لأنك انت ما طلبتيهومش اما ربي سبحانه وتعالى اش قال؟ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نِعْمَةَ الله لا تحصوها. من منا يستطيع ان يحصي نعم الله عليه؟ ولو اجتمع الناس كلهم وبغاوا يحصيوا النعم ديال الله. ما استطاعوا الى ذلك سبيلا ابدا وان تعدوا نِعْمَةَ الله لا تحصوها تقدش ابدا الله سبحانه وتعالى اغرقنا بالنعم اش من نعمه تشكر تشكر نعمه البصر تشكر نعمه السمع تشكر نعمه اللسان اش حاب تشكر كثيرة كثيرة نعم الله عز وجل وآتاكم من كل ما سالتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه إن الإنسان لظلوم كفار فلهذا يا إخوان شو ربي سبحانه وتعالى شوفوا في قلبك ديالك الخير يؤتيك خيرا سبحانه عز وجل وإذا لأتيناه من لدنا أجرا عظيما رابع وهديناهم صراط المستقيمة تعيش في هالدنيا هذي ومهدي ربي هاديك هاديك التوحيد ليس فيك شرك هاديك الله عز وجل السنه ما عندكش البداع رزقك الله عز وجل ثبات على الصلاه على الزكاه على الصيام ثابت بعيد عن الزنا بعيد عن الربا بعيد عن كل ما يغضب الله عز وجل هذا صراط المستقيم صراط راه صراط وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل سبل فتفرق بكم عن سبيلي النبي صلى الله عليه وسلم رسم واحد الخط مستقيم ودار في ذلك الخط دار في الجناب دياله يعني خطوط قال لهم هذا هو الصراط المستقيم صراط واحد السبل كثيرة كده طريق البدعه طريق بدك الشرك طريق بدك الالحاد طريق وديك الزندقه طريق وديك الزينه طريق وديك طريق بدك الخمور هذه طرق سبل لكن كلها تؤدي الى ما يغضب الله. صراط المستقيم هو الكتاب والسنه على فهم الصحابه والتابعين وتابعي التابعين. هذا الطريق موصل. لهذا رب سبحانه وتعالى امرك في كل صالة تدعي الله عز وجل في سوره الفاتحه اهدينا الصراط المستقيم. صراط الله الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فانت محتاج لهذا هذا الامر. فسبحان الله، إذا فعلت ما يعيضك الله عز وجل به فأنت على خير إش بدنا في مسألة الصلاة؟ إذا سمعت النداء ينادي لا خاصكش تردد، علاش لأن سعادتك في الاستجابة لله ولكن لا ترددتي كنت أكد أن الله لن يبارك في هذا العمل الذي جعلك تتخلف عن الصلاة لا يمكنش كيف النداء يقولك حي على الفلاح اشتو الفلاح؟ يعني هو الفوز بكل مرغوب والنجاة من كل مرغوب سير عند الله وعد الفلاح أجي بالنداء ستجد حلاوة إيمان والله غادي تشوف راسك غلبتي على نفسك قدي تشوف راسك غلبتي على الدنيا والشهوة ديالك وشيتي أديت الصلاة وما رجعت غادي ربي ضاعف لك سبحانه وعز وجل تعامل مع الله تجارة مع الله لما تخسرش تجارة مع الله عز وجل أنت بور كما وصف الله عز وجل تجاره مع البشر تخسر تجاره في المعاصي تخسر تجاره مع الله ابدا ان الذين يتلون كتاب الله وقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا علانيه يرجون تجاره لن تبور كما قال الله عز وجل اذا قال ربي سبحانه وتعالى باش تحصل الرحمه قالوا اقيموا الصلاه واتوا الزكاه اعطاك الله عز وجل مالا بلغ النصاب حال عليه الحول تتخرج الزكاة طيبة بها نفسك مشي كتخرجه ما حاملش وانتكار هذا الأمر تخرجه وانت كلك فرح لأن الزكاة سميت زكاة لأنها تطهر كتطهر النفس وكتطهر المال وسميت الزكاة زكاة لأننا ماء مشي أخر القصة الفلوس بالعكس نميتي مالك فالسبيل الذي ينمو به المال ادي زكاه مالك ادي زكاه مالك فسبحان الله الربا تمحق البركه غيتزادك الفلوس ولكن تمحق البركه لهذا الربا ما عمر شي مشروع يداره فيه الربا ينجح وما عمر شي مجتمع قائم على الربا يربح ابدا لا يصلح الحال الا كان بني على شرع الله عز وجل اذا الزكاه تتاديها عندك خمسة المليون ستة المليون سبعة المليون تتخرج الزكاة وتعطيها للفقراء وكتفرح بها كتقول استجبت لله هذه المسألة هذه تحصل بها الرحمة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات لكن خلى السنة خلى سنن انت الحمد لله تحضر مجالس الذكر وتتقراوك وكذا علاش باش تعرف على السنن باش دوك السنن فاش تعرف عليهم غتولي تطيع النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما عندك السنن تطبقه بزاف كلما زاد خيرك وزاد درجتك عند الله عز وجل كتولي باغي تعرف الاحاديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم وكتبغي تحاول تفهمها وك. لانك تعرف فيها الفلاح والرحمه شوف غير مع وليداتنا لو أنا طبقنا السنه قد تسهل علينا تربيه الاولاد حتى مع النفس ديالنا، لو كنت طبقنا السنه ما غنميعوش وما غنطيحوش في التشدد، غنبقاو ديما في الوسط، خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كيعلمنا اليسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يقول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، البدعه كتادي بك الحرج الشرك يؤدي بك الى الحرج الخرافات تؤدي بك الى الحرج، اتباع السنه كتخليك ديما على يسر. ولهذا كتشوف النبي صلى الله عليه وسلم، كتلقى النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم، يضحك، تلقى النبي صلى الله عليه وسلم يلبس اللباس الجميل، كتلقى النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بحاله وبنفسه، كتشوف سبحان الله فيه يسر. كتشوف المسائل كيفاش كيتعامل مع الكفار، كيف كيتعامل مع العصاه، كتلقى كل معاملته رحمه. وقد قال لي معاذ وبموسى يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر لكن ما عندكش السنه ما تيسرش على عباد الله كتعسر وكتعسر على نفسك وماشي كتبشر كتنفر لكن لو كانت عندك السنه ضيعت الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله كتحس بالرحمه وهذيك الرحمه كتعطيها لعباد الله تعطي الناس فَتَنتَفِعُ وَيَنْتَفِعُ الْنَّاسُ مَعَكَ إذاً فهمت مسألك أنا قد ما كنت تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم أنا قال لك ربي سبحانه وتعالى وأطيعوا الرَّسُولُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ هذيك في اللغة تفيد الترجي أو التوقع ولكن في كلام الله عز وجل لا تعني إلا معنى واحداً شنه هو هو التحقيق يعني لصليت وديتي الزكاة وطعت الرسول تيقول لك الله عز وجل محقق فلاحك ودك تفلحون في المضارع يعني انت في الاستمرار تديم في فلاح مش الفلاح عندك واحد سانو قد تدير ما دمت ثابتاً فهذاك الفلاح غادي معك في دنياك وفي آخرتك فما بينك بالفلاح إلا إقامة الصلاة وايتاء الزكاة وإطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال ناصر السعدي فمن أراد الرحمة فهذا طريقها فمن اراد الرحمه فهذا طريقها اقام الصلاه وايتاء الزكاه واطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم شوف هذا الكلام ديال العالم الرباني هذا المفسر. من اراد الرحمه فهذا طريقه علاش تطول الطريق؟ علاش تقلب على الرحمه في المعاصي وفيما يغضب الله؟ ما كيناش فيه ابدا اختصر الطريق ارجع الى ربك وخذ طريق الصلاه والزكاه واطاعه الرسول وخذي الطريق فوالله سحصل لك الرحمة ورحمة مستمرة مستمرة مستمرة كرحمك الله كرحمك الله عزوج مع وليداتك مع زوجتك في مجتمعك اللي شافك تشوفك الرحمة لأنك ما الله عزوجة تتولي افعالك فيها رحمة ما تتعنفش على الناس ما تعنفش مسكين واحد سيد قيتين بلي تدعوه برحمة وباللين وبالرفق وبالتي أحسن وخيف عليه وتدعو له بدار الغيب لانه مسلم خوك كتبغي لي الهدايه بل تتمنى الهدايه لجميع الناس حتى وان كانوا كفارا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لاقوام الكفار فقال اللهم اهدي دوسا ودوس كانت على الكفر يعني قبيله كانت على الكفر تيولي عندك هذيك الرحمه اللي غالبه لك غالبك الرحمه مع زوجتك لا درت واحد الخطا دنياوي ما كتبقاش تحكر علاش تقول لي انسانه ضعيفه اي امراه ضعيفه علاش نعنف عليها كتعاملها برحمه كتغضب في حاله واحده الا دات شي حاجه تغضب الله عز وجل وتدعوها باللين وبالتي احسن ترحم وليداتك ماشي كتضرب وتعلمهم ديك الثقافه ديال العنف والضرب وليدات ما تضربوش الوليدات لذا فيهم الواحد ويدعو لهم دعاء الوالد لولده مستجاب عند الله عز وجل فديما ما كتروم الرحمه مع خوتك المبليين تدعوهم تدعوهم تدعو لهم تدعوهم إلى طعام إلى وليمة إلى هدية ها وتدعوهم إلى الله عز وجل بالتي أحسن تصلح الحال حال أو مجتمع مبنيش على الرحمة والرحمة من نجيبوها من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يمكنش تظهر الدعوة ويمكنش ينتشر الخير فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما كان فيه الرحمة سبحان الله رجل يبول في المسجد الصحابة نايدين بغي فقال لا تزرموه ما تقطعوش البول ديالو خليه فلما قضى بوله قال ان هذا المكان لا يصلح لهذه الاشياء وانما هو التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القران لا اثر فيه هذا الرجل اثر في النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ارحمني اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا احدا شو سبحان الله والرجل الذي تكلم في الصلاة معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه الناس كتصلي واحد عطاس يقول لي رحمك الله الصحابة بدأوا كيضربوا بخاذاهم باش سكتوا فقالوا واتكوا لا أمه ما شاء لكم يعني تشيرون إلي فاشكمل النبي صلى الله عليه وسلم وعايت لي ماذا قال معاوية رضي الله عنه معاوية بن الحكم قال والله ما رأيتم معلما أحسن تعليما منه ما ضربني ولا كهرني ولا شتمني ما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن شو سبحان الله للأسف شو واحد مسكين غير كينسى الهاتف دياله وكيخليه يرن في الصلاة شو سبحان الله كل شيء الجامع إلا من رحم الله كنوضوني وهذا كمسخوط والدين وهو التطفيل تتميته وهو التكهده وهو شغلتينا الت... أول مرة مسكين يا أخر مرة أول مرة وأخر مرة لماذا لا نرحمه؟ لأنه مسكين ما عارفش ربما غير نساه وكذا يعني سبحان الله الدين مبني على الرحمة ها دعوة إلى الله عز وجل برحمة بصدق فإنها تؤثر في قلوب الناس حتى الصحابة كانوا مأثرين بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم باللين وبالتي احسن اللين والتي احسن. ضمام هذا رجل كان كافرا فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اعطني مما اعطاك الله. بيختابرو زعما فاشار الى غنم بين جبلين قطعه ديال الغنم فقال خذها فيا لك يعطي عطاء ما يخاف الفقر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كيعطي تيعطي من الفقر. اه كل شيء مخلوف انفق وانفق عليك ما من يوم يصبح فيه العباد الا وملكان ينزلان اش يقول؟ واحد تيقول اللهم اعطي منفقا خلفا والاخر يقول اللهم اعطي ممسكا تلفا ودعاء الملائكه راك عرفتو كيداير انك كنتي كتنفق على والديك على زوجتك على وليداتك على الارامل على اليتامى ما تخافش عندك دعوه مباركه في كل يوم اللهم اعطي منفقا خلفا و اللي كيتصقرم و اللي ما بغا يعطي لواليدين و اللي ما بغا يعطي الارامل راه اخوتي يقول لك اللهم اعطي ممسيكاً تلافه تيقول لك مع المال ما عنديش فيه البركه واحد المليون يطير وينزل ما تزادش عليه حتى حاجه وكل مره يجي شي اف حيت ما عندكش اللهم اعطي منفقا خلف تبقى عندك اللهم أعطي ممسيكاً تلافه خذ غنم بين جبلين فيأخذه وإذا قومه حوله إلى داعي للإسلام في لحظة واحدة اقتر فيه وصل القوم دياله قال أي قوم أسلموا أي قوم أسلموا فإن محمداً يعطي عطاء ما يخاف الفقر تجي قبيلة على قدة تجي تسلموا تقولوا آنس وقد روى الحديث كما في صحيح مسلم إن كان الرجل يسلم إن كان الرجل يسلم وما إلا الدنيا كانوا في الأول عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم سيعطي تسلموا بقين غير الدنيا بقين العطاء فما ان يسلم الرجل حتى يكون الاسلام احب اليه من الدنيا وما فيها. غير كيسلم كي وكيذوق الحلاوه ديال الصلاه والحلاوه ديال مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن وهو يصلي بهم والمواعيد والدروس والأخوة والم... والمحبة الصادقة والجو الإيماني كيولي أحسن لي من الدنيا وما فيها. علاش بغيتي فلوس؟ هادو الناس يبغوا يبغاو الله اعتقدوا أن السعادة في الزينة وفي الخمور ما القواش أبداً ازداد همهم وزادوا همّني هماً إلى هم الهم. لكن سبحان الله لو يكرمك الله عز وجل بقيامي ليلة واحد نهار نطيت قبل الفجر بنصف ساعة وبساعة قمت بين دي الله تناجي الله أمن هو قانس آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الاخرة ويرجو رحمه ربي نايت تشكي حالك الى الله نايت تشكي حزنك الى الله عز وجل انما اشكو بثي وحزني الى الله يعقوب عليه السلام ما شك الى المخلوق شك الى الخالق إنما أشكو بثي وحزني إلى الله عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم صلى بالناس الصبح فقرأ بهم صورة يوسف يقرأ عمر رضي الله عنه ويقرأ ويقرأ ويقرأ ويقرأ, ويقرأ, ويقرأ وصل إلى هذه الآية فقال وصل إلى الآية عمر رضي الله عنه انما اشكو بثي وحزني الى الله كيف بك عمر الفاروق رضي الله عنه يقرا هذه الايه هذا القلب الذي يقرا هذه الايه كيفاش ما تخرج هذه الايه فسمع نشيجه وهو يقرا فسمع نشيجه بدا كيبكي عمر رضي الله عنه وهو امير المؤمنين انذاك يشكو الى الله يشكو حزنه وبثه وهمه الى الله، لهذا اعانه الله عز وجل فكان رجلا عادلا. الناس راه كتمشي عند الله، الناس راه كتطلب الله، الناس راه عافره ما توصلش لشي خير الا ما وفقهاش الله عز وجل. راه مايمكنش تكون من المتقين الا ما وفقكش الله سبحانه وتعالى. راه مايمكنش تكون من المحافظين على طاعه الله الا ما عطاهاش لك الله عز وجل. اختصر الطريق وبصير عند الله وبكي على الله وقل يا ربي اعطيني من خزائنك. فسبحان الله سبحان الله سبحان الله من اقترب من هذا الطريق فرحات لي اتخذ الله عز وجل صاحبا فرحات لي هرب إلى الله عز وجل ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله إنني لكم منه نذير مبين فِرَّ إلى الله هرب المخدرات والخمور وقعد الصلاة هرب ربنا دش وسير عند الله هرب إلى الله حيث الطمأنينة والسعادة والراحة حيث الغنى والرزق الوفير حيث رضى الله عز وجل قرب الصلاه قرب السجود ضاقت بك الدنيا ليش بشي المخدرات وتمشي بشي لك, لك يغضب الله اسجد اسجد يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربي ووساشد قرب الى الله بالسجود شخاصك طب الله عز وجل بشي توبه نصوح طبها من الله بغيتي رزق اطلبوا من الله بغيتي الله يشافيك من مرض اطلبوا من الله عز وجل سجد سجده صادقه بكي على الله ربي سبحانه وتعالى كيعطينا الابتلاءات راه ماشي باغي يهينا ولا فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا راه بغى منا غير ديك العباده اللي التضرع صافي انت راسك راك لما لمن الله عز وجل ناقضك هادشي اللي بغى منك الله سبحانه وتعالى شو دابا هاد الغيط اللي تحبس راه ربي بغى يشوفنا غير البكاء ديالنا يشوفنا غير تنضرعوا ليه تيشوفنا غير هزين الدنيا وكنضربوا ربي سبحانه وتعالى غني عنه ربي سبحانه وتعالى ما نعطيو نعطيه رواه يعطينا وكل واحد يعطيك ما يزاج في ملك الله ابدا ولا كلشي الناس كطيع الله سبحانه وتعالى ما يزاج في ملك الله ولا كاع الناس عصاه الله ما يتنقش من ملك الله غني عنهم يا ايها الناس يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد أيها الناس أنتم محتاجون إلى الله، لا غني عنا سبحانه وتعالى غني عنا إذن من أسباب حصول الرحمة إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولنا ان شاء الله في الحصه المقبله وقفه مع طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف تتحقق كذلك؟ كيف تحس براسك مطيع للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما هو الخير الذي يجتنى من طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا كله ان شاء الله في حصه قادمه بحول الله سبحانه وعز وجل. سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.